Нам потрібно, щоб до нас вийшли представники влади. Ці відео нам надав голова громадської організації Старокостянтинів небайдужий Сергій Худей. За словами активіста, сьогодні о 8.30 ранку під стінами міської ради Старокостянтинова зібрались батьки з дітьми з вимогою відновити навчання у школах. Справа в тому, що в нас вже третій тиждень не навчаються в школах учні, батьків непокоїться питання, в тому числі питання опалення в школах, тому що не опалюються в школах і в садочках, і через те, якби там немає можливості навчатися. Сергій Худей розповідає, мітингарі дві години чекали, поки до них вийдуть представники міської влади з поясненнями, чому у школах досі не ввімкнули опалення. Що люди перекривали дорогу, тому що не виходив ніхто з міської ради, вони вже чекали, померзли всі, і діти змерзли. то вони ходили по пішохідному переході. Міські були з дітьми, і години вони прочекали. Спочатку вийшли директори шкіл, намагалися пояснити ситуацію, зі свого боку. Потім вийшов міський голова, і він вже розповів своє бачення цієї проблеми. Телефоном ми поспілкувалися із міським головою Старокостянтинова Миколою Мельничуком. Він пояснив, чому діти наразі не навчаються, та запевнив, що на даний момент не приймав рішення про переведення школярів на дистанційне навчання. В садочках у нас було тепло і є. Він деяких сільських, які знаходяться в школі. В школах сільських до сьогоднішнього дня немає, тому що не підписано договір про постачання газ, який знаходиться над «Нафтогаз України». То необхідну документацію ми подали давним-давно. Тому ми вимушено прийняли б рішення. Тобто всіх дітей перевели січня місяця один тиждень. Забрали, перевели якби канікули на жовтень місяць. Всього на інших Інші рішення ніяких не приймали. Також чиновник сказав з наступного тижня у всіх школах увімкнуть опалення. Перенести канікули ми порадилися з директорами шкіл і батьківськими комітетами. Але тепер інше наступає. Перемі військо входимо з 30-го числа в червону зону. А там є закони інші. Я ніяких рішень не буду приймати. Хай директори шкіл беруть на себе. Попадення в нас буде. А з понеділка відповідно до закону в червоній зоні. От як воно має бути, перші-четверті там полені класи навчаються, садики працюють. А інші – дистанційно. Яке рішення приймуть директори шкіл, і батьки хай приймають. Загалом у Старокостянтинівській громаді є 27 шкіл. Катерина Шевчук, Вікторія Мельник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.